אז כן חברים, כמו שאתם רואים, אנחנו בדיוק מתחילים את הסרטון והנועם שם יסביר לכם אז כן חברים יקרים, אנחנו ממשיכים אנחנו ממשיכים במסע שלנו אבל הפעם אני הולך להראות לכם שחק מונפול אשכה הוציאו מונפול בעצם לגיימרים וכפי שאתם רואים אני כבר פותח אותו אז אז תשכחו לפרגם בפעמון 25 שאתם משחקים מסרטון זה לא משהו רגיף אז תשכחו לפרגם בלייק בסאב ובפעמון והנה אנחנו מתחילים בדיוק נכנס לי אז אני ארוא בפנים אז אורך את תארגל להם אז כן חמרות כפי שאתם רואים אני בדיוק עכשיו מתחיל משחק במונפול החדש שאמרתי לכם כפי שאתם רואים כן, אני מתחיל אני ועוד אחד אני לא רוצה להתחיל אני מעדיף שיותר אז קדימה בוא שלוש אם גם ארבע יצטרף אם מישהו יצטעף עוד איש יודע uh, אז איש Weet je wat we naar de groen training doen? Schakel je de paters in de training. Oké. Vecht om de groen כפי שאתם רואים, הנה, זה ככה. היא כאן את הבית. אתה פשוט עושה את התור. עכשיו תורי, בואו תראו. והצל היא עשר. כמובן שאני את זה. על הפעם הראשונה, אז אני פשוט בית. פשוט. מה זה פשוט? כאילו בדרכה אחת לפני המלון. וכפי רואים, הוא שלוש שקל מי שדורך לי שם יש מיליון שמונה מאות שישים דולר יש מיליון שתה מיליון מתיים כאילו כל אחד יש כמות וזה אוקיי okay. עכשיו תורי מה בתורי יצא לי חמש, תשע, סירה ברור שאנחנו קונים כן, קנינו כפי שאתם רואים זה פיצורת משחק מונופול שאני באמת אהבתי החלטתי לעשות עליו סרטון אומנם אני לא כזה טוב בו אבל אני עדיין יחסית טוב יחסית כפי שאתם רואים אני הכי קרוב נעזה, אז זה ממש טוב שזה ככה, נעשיבו בבה, וכנראה שזה שער ככה עכשיו. יצא לי דאבל למה לא? בואו, אני זה, ויש לי אותו, כי היה לי דאבל, כפי שאתם 7. בולה, שר, קיבלתי עוד 300,000 ועכשיו אגב אני יכול לשפר למהלון את הבתים שאני יכול לקנות בתים למהלון אז זה אחלה שיש אפשרות כזאת בוידאו כעכשיו אנחנו מתחילים אוקיי שבע אוקיי אצלה ראו אי באתי גם היא בטיול, שתיהם בטיולים ורק אני וכולם משחקים כרגע אטורי גם, אוקיי אני גם לטייל מה לעשות אז גם אני מטייל אז אני אראה אתכם שאני אצא מהטיול אוקיי חברים כפי שאתם רואים יצאתי ו... אני אמור... אה, וואלה, עוד לא יצאתי. איזה ועס. אוקיי, אני... אני... אני אראה לכם אותי שאני אצא. אוקיי, חברים, השתחרר אותי. זה עוד פעם, זה רק עכשיו לצערי. לא נורא, אבל לפחות השתחרד, נראה איזה, yes, yes. צריך להיות שם שלוש תורות, 75,000 לארוכה. עכשיו תורות סעובה, מעניין מה היא, אתה עושה. נפעלתי חבורה של בנו. היא קנתה את פריז, <coughs> והירוקה הלכה לים <דיב> לא וכנראה תורי יפה, תורי אוקיי, ארבע כבר טוב, טייק קארד מה אני יכול להרוז להיות מתנה? גבעה זה לבי אוקיי, okay. נראה לי לה... תחי קצת. כחולה. גיפת לה כחולה, איתון. עשר הקיבלה! אלק הירוק אולי הציובה. קנה יפה. יאללה, תורי. מה יצא לי? אוקיי, אני חושב, אני אקנה את זה, ו... אופה, אה, לא, ועצמו בדרכה להירוקה ומשלמת לה כן, סרטון יהיה... זה יהיה קצת ארוך, לא נורא לא נורא אם יהיה קצת ארוך אוקיי, מה הבא... וואו, קונה מלון, חברים, אני אשכר, קונה מלון כמה הוא עולה? 480 אלף רואי, מי שדורך ל-480 זה הנה, גם אם אתם הלאים בתשימה. זה אפילו לא רבע. אוי, אוי, אוי, מישוד נחת לי על הבית. שלושש, נחתן, واي واي، היא נוחתת על כולם, Take a card. Waarom er? Ga eraventen. Ik ga hem eten. Yo! Deze keer. En ik ga hem Opa, you're gonna come inshallah, my dear. Double אוי Oi, oi, stop. Ooh, I'm gonna clean my latte, my love. Yo, go Yo. 1240 אלף, וואי! אני נהיה עשיר חברים, אני אשכר, אני אשיר. יאו, הנה היא קונה את זה עכשיו. איזה גנובים, הנה היא קונה דאבל. דבר. יוווי, משלים אתנו על כל דבר זאת. <laughs> חטפה, יאללה תורי. יאללה. אוקיי, מה, מה? 300, מה זה <laughs> אומר? נזזוי, איזה כיף יאללה, תוראי, היא קיבלה אחד אחד יש לה אפי, בואו, שדהי, היא קיבלה עשו חמש אלף אה, היא קיבלה עשו חמש זה שלוש מיליון טוב, הירוקה כמון נקיבל. טוב, מה? עכשיו נתך שלם. אוי לא, זה גם 2. טוב. אה, שלי? Opa, oh, pasa Shelly. Ezekiel, Shelly. Oh, he's not thinking. Okay, I'm not thinking. I'm not. Ah, too bad I'm not thinking. Just, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going mas o meu fazer o לא dai não consigo dizer a ela לא אני רוצה בניין ולון יא יש לנו קדלי וא יחטף אוי אוי אוי עלה מה גם Okay, but change. Oi, text. Fair. Iruká. Silma, what time are you leaving? Okay. Shiva. Oi, didn't expect Silma to be at the bus station. Okay, Eh, واي واي واي واي مش دوري خليه على من سنو تيف آخر شغل متى سمع وانا كموني واي واي ما كنا مشي دوري خليه على بيت واي واي ما كورى واي מגן is it valid? Ooh, crap! Fa, why are you crying? What happened? What اني مت 500 و 10000 او ماي جاد ويجن قالوا قال لي كان يزنخ على بطين مفصين دبل يا يكون ته تو انا بسخن بكذا كذا לפחות נראה לי אני אמחיר בבתים רגע 1,2,3 שש וכל אחד כאילו אחד ממש בטוח אני כנראה מנצח אוקיי נגיד ומה קיבלתי? מה? חוץ פנים חברה יש אני נת... אי חטפה לא נורא, לא. חבר'ה, יש סיכוי שאני מנצח, אבל אני אראה עם הכי אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ובאלי יש. ויש גם, לא, כאן, ושש אוקיי, ולא יש קיצר, אוי, תפסן גם כולם 40,000. זה כלום. אוקיי, חמור קרמי יצאה להם דאבל שם והכחולה משפרת. כן, מונה שם 1, 2, 3, 4. 3, 3. עמדתי לקנות, אבל אני כבר עוזב, אוי, עצובה, משפרת בהחלטת יש למלון, ואני מטיל אוויי, oh שתי מיליון! עצבוי, <laughs> היא נוחתת לי, אז זה, אווי, לא הלך עליה. מי שנוחת לי על השתי מיליון, הלך עליו. הלך על מי שנוחת על השתי מיליון. הוא פשוט תפסיד כל שלו, זה وای روکن اختالی و که نیکو بهش لش ماتی شد. یهش وای بس کنای می‌نوخته تشویب من شلی. ای بده אוקיי. דאבל. לא זמר. זה הולך להיות יותר רקע עכשיו. נכון? מה? אפילו הצהובה, אני צריך עם זה לא קורה שלוש מיליון זמב. הלך, הלך על מי שנוחת לי, אני הולך להרוויח מזה מיליונים אני הולך קבל אפס מיני, מביני, סור חמש אוקיי אופה. נקנה עוד, עוד איזה מקום, יאללה, איזה כיף אז, يوم משפר תת, תת, תתת, כמה יאללה. אתם עושים, זה לא כמה שלוש מיליון שלי? לא כמה שלוש מיליון שבעמות. וואלה, או אלה מישהו נוכל את לי הופה עוד כסף אני אוהב אותי אני מקום שני חברים אני לא מאמין אה לא קפה לי הביא רגע אבל מי יקף אותי זה كيف כיף. אני מצחיק את ככה. אתם לא מבינים. אז כן חברים וקוראים, זה את שכרו פקם בלייקסה ופעם נקופש את זה לא רואה. ואני רואה אתכם בסרטון הבא. את שכרו לא להירשם לרוץ הדיסקורד שאיבטרו אתכם בסרטון הבא. ועד אז, תהיו מעודכנים, תשארו פה. וצחקו עם משחקי גמית